الله نبداو في الصفحه رقم 1 ملاحظه فقط صغيرة ركزوا برك شويه عليها لانه كاين ديزاينجنيير ما يكسروش راسهم يعني يبعثوا لك على صفحات معينه غير يفتحوا الكتاب تقابلهم هذه الصفحه يديروها لك دونك واحد لازم يركز عليها شويه بسم الله حداري خطر مجهول حداري خطر مجهول اتونسون دوجي انكوني ممنوع الدوران على اليمين ممنوع الدوران على اليمين ممنوع الوقوف من 16 في شهر 31 ممنوع الوقوف من 16 في شهر 31 اجباري الاتجاه نحو اليمين اجباري الاتجاه نحو اليمين نهايه جميع الممنوعات ما عدا الوقوف والتوقف يعني كاع الممنوعات اي ممنوع ممنوع التجاوز ممنوع زياده السرعه اي ممنوعات كي يجي موراهم هادوما انتهوا معناتها مسموح الا الوقوف والتوقف يقعدوا ممنوعين نهاية جميع ممنوعات مع الوقوف في التلقص حداري تقاطع طريقين أو حداري مفترق طرق حداري خطر مفترق طرق نهاية ممنوع التجاوز للشاحنات. محطة تاكسي يعني هذه بطاقة إرشادية تشير أنه كائن محطة للتاكسي نهاية الشريط الإجباري للدراجات الدخول إلى منطقة دخول الى منطقة هذه تعتبر منطقة دخول الى منطقة ممنوع الوقوف فيها معنتها در حسابك بلي هاد المنطقة راك داخل فيها ان سيتي اي حاجة المهم با سيتي ولا اي حاجة حي ولا در في بالك بلي الوقوف فيه ممنوع الوقوف فيه راهو ممنوع معنتها ادخل تمتمه تحاول تخرج مكان له كما نقولوا طاستاسيوني واضواء من داك تريمونت تدي معري ولا ممنوع الوقوف فيها هذه المنطقه ممنوع الوقوف فيها شريط اجباري يمشي عليه الدراجات شريط اجباري للدراجات هاد الشريط راهو اجباري انه يمشي عليه الدراجات باش ما في الطريق اللي يمشو فيها الناس ولا يمشو فيها السيارات شريط اجباري للدراجات الخروج من منطقه كان الوقوف فيها ممنوع هذه المنطقه اللي فيها الوقوف ممنوع دوكا رانا خرجنا منها باش تعرف بلي تقدر تستاسيوني دوكا دونك الخروج من المنطقه كان الوقوف فيها ممنوع غابه سريعه الاحتراق ممنوع مرور الدراجات هالطريق ممنوع يمرو فيها الدراجات، ما كلا تجوز عليها إلا كنت بالفيلو هذا اللي تركت الديو الجيب وله هذا اللي اتجاهي الدخول إلى منطقة قلت لكم تو جغلو كاري منطقة إنزان هنا هنا هادي منطقة غبية هنا هنا وهنا إنزان حاجة بالحمر هاكا كاري زون منطقة الدخول إلى منطقة ممنوع نفوتو فيها سرعة 30 جزء المفترقات الطرق لوردر دو باساج، هنا عنا لو غون بوان، حنا على بالنا بلي الأولوية دايما ليكون داخل لو غون بوان، إذا سي بيان سيغ هادي عندها إفصاح الطريق، هادي عندها إفصاح الطريق و راهي داخل لغون بوان، نستناو هادي تخرج باش تجوز هادي، هادي باينة، هنا عنا إفصاح الطريق اللي هو كاين ستوب بعد ميا و خمسين متر، يعني بعد هاد البلاكا كاين ستوب دير في بالك بلي تحبس. هون طريق فارغه لازم تماكي ستوب ديالك دونك الحمراء هذه راهي حابسه بيان سيغ بيت الحمراء هذه راهي حابسه معناتها هالطريق هي اللي عندها الاولويه باش تجوز تجوز الزرقاء طريق هذينا والجوز الصفراء الصفراء والزرقاء يجوزوا مع بعض ندوزوا للرقم 3 هنايا هنا عندنا اشاره توجو يروح تروحي عينك نحو الاشاره أول حاجة تشوف الاشاره هي اللي راي تنظم الطريق مهما تكون نوعيه الطريق شكل على شكل تي ولا على شكل اكس ولا على شكل اي ولا رون المهم الاشاره هي التي تنظم لك الطريق وهي اللي تبين لك اول حاجه لازم تفهم الاشاره هذه الاشاره تقولنا حذاري تقاطع طريقين خطيرين هذه الاشاره هي راهي من ضمن الحالات الاولويه نحو اليمين الاولويه نحو اليمين واش معناتها الاولويه نحو اليمين السياره اللي تكون اليمين تحافرها هي الجوز تجوز واش نبدأ بسم الله كشغل ما عارفين السفرة هاديه هاي طرقه تاعها هاي اليمين ديالها الطريق اللي جاي على اليمين تاعها فارغه ولا معمره راهي معمره فيها طوموبيل الحمرا، صحه دوكا الطنوبي الحمرا هاي اليمين ديالها يمين تاعها هاي الطريق اللي جاي على اليمين تاعها فارغه ولا معمره راهي معمره طنوبي الزرقا. الزرقاء هاي اليمين ديالها الطريق اللي جايه على اليمين الطريق اللي جايه على اليمين تاع فرغه ولا معمره راهي فارغه معناتها هذه هي اللي عندها الاولويه الجوز هذه كي دوز هذه تفرغ لاضواء تاع الحمراء دوز الحمراء كي دوز الحمراء تفرغ لاضواء تاع الصفراء دوز الصفراء معناتها الزرقاء باش الحمراء باش الصفراء نروحوا لهاد هاد, هاد البطاقه بون هنا واش نشوفو نشوفو بلي عندنا بلي الزرقاء والحمراء عندهم ضوء احمر والضوء الاحمر عنده دلاله التوقف في النظام الضوئي معناتها ستوب الاحمر معناتها ستوب الوغ ولا صفر معناتها آه عندك خمس ثواني الجوز الا كنت قريب من الضوء الجوز ولما كنت قريب بعيد شويه هذوك كل خمس ثواني راح يبقى راح يكملوا وي جوز موراها ويجي موراها الاحمر معناتها الاصفر عنده دلاله انه الاحمر راهو جاي والاخضر اللون الاخضر معناتها جوز معناتها مسموح لك تعبر هنا السياره الصفراء اي عندها ضوء اخضر راهو باين لازم علينا نركزوا مليح راهو عندها الضوء الاخضر معناتها الجوز هي اللولانية لانه هادو راهم يستناو في الضوء الاحمر باش يروح بصح كي تجوز ما تنساوش حاجه ام حاجه عندها اهميه ما تنسوش هاد لو بي بيتون لازم تركزوا النظر ديالكم مليح على كاع واش كاين دونك هنايا الصفره والبيتون يجوزوا مع بعضهم باسكو بيتون راهو علاه المراجعين والصفره هي في طريقها يجوزوا مع بعضهم تفرق الطريق ونركز الزرقاء الدور قولوا لي بتاح كيفاش الدور وعندها الضوء الاحمر نقول لكم كيفاش الدور الدور لانه عندها سهم اخضر نحو اليمين ما عندها الا كانت طنوبيل هادية ريحها كقبالة ممنوع عليها الجوز عندها الأحمر بصح إلا كانت دايرة على اليمين بهذا السهم الأخضر يمكنها أنها تدور على اليمين لأنها دارك النيوتون مسموح لها تدور على اليمين لأنه طريقها أصلا فارغة معندها طرح صفراء مع البيتون ومباكت الدور هادي بالسهم الأخضر وهادي تستنى الضوء الأخضر بشتجوز معندها هادي هي الأخيرة باش نكملو رقم خمسة هنا تاني نفس# نفس# الشي لازم نحضر ديكتومون الاشارة هنا حذاري هنا بالا كنتو غلطو باللي بلي هادي هادي نفس الشي كيما هادي لا لا شوفوا مليح هذا حذاري طريق كبيرة تقطعها طريق صغيرة وهذه حداري تقطع طريقين ما عندهم مش نفس المعنى هذه هي تعتبر حالة من حالات الأولوية نحو اليمين ما عندها اليمين تحافرها هيري تجوز وهذه تعطي الأولوية للطريق الكبيرة ما عندها لازم لنا مليح بين إشارتين مشيكي جوزنا هذه صحيحة نزيدو نجوزو هذه على سابها لازم نفرق مليح ون... كيما قولو ننتابهو من... بيان الوغ عندنا حداري طريق الكبيرة تقطع طريق صغيرة معناش انا نشوفو بلي راهو الطريق للزوج كيف كيف بصح في بالكم بلي هذه الكبيره وهذه الصغيره دونك الاولويه للطريق الكبيره دائما الاولويه للطريق تاعها كبيره معناتها شكون يجوزو مبيد هاد... هاد الاشاره راهي هنا في هذا الطريق معناتها هذه هي الطريق الكبيره الجوز الزرقة والحمراء مع بعضهم ها هي باقين هكا فاش الأخيرة الصفراء ما الاخيره مالفريطوك الصفراء ماهمش حاطينها افسح الطريق ولا ستوب بصح لازم نتا اللي تعرف طوب هي راهي بس كيما عندهاش الاولويه ندوزو هنايا للاشاره عفوا الاشاره رقم سبعة. الاشاره رقم سبعة ما فيها حتى بلاكا. وكيما يكون كاين حتى بلاكا. لازم نعرفو بلي هذه تعتبر حاله الاولويه نحو اليمين دونك حاله الاولويه نحو اليمين كي ما تكونش كاينه بلاكا. ما عندها اليمين تاع الطوموبيل تكون فارغه هي اللي تجوز الزرقة, اليمين تحاره راهي معمره بالحمره والصفره اليمين تاعها يعني الطريق اللي جاي على اليمين تاعها راهي معمره بالصفرا دونك شكون لي جوز الصفرة الصفه باسكو هاي اليمين نديروا روحنا انا راكبين في الطوموبيل هاي اليمين تاعنا تاع السائق وهاي اليسار الطريق اللي جاي على اليمين تاع السائق الطريق اللي جاي على اليمين تاع السائقة هي فارغة ناقك تجوز هادي وما مام إلى غلطه تقدروا تديرو آه، تقدروا على حسب عقارب الساعه تحطوا يدكم في الطريق الفارغة تحطوا يدكم في الطريق الفارغة وتفوتوا على حسب عقارب ساعة هذه طريقة علمتها للممتحنين ديولي ولا اسهل اللي كانوا كانواش يعرفوا حركات الاولويه نحو اليمين ولا يعرفوهم الى تلفت لك كامل ما نقعدش نقول لك انا هذه هكا هكا بس كي تتلف انا عندي يعني كخبره سنوات في هذا المجال راني نعلم بسهوله بصح بس. انت باش ديت فهمت صعيبه شويه دونك الطريقه الاسهل اذا لقيت حالات من حالات الاولويه نحو اليمين سوا هذه ولا هذه اللي شفناها من قليلة هذه يعني. توجو تدير يدك ولا السيري ديالك في الفراغ نتجوز على حسب عقارب الساعه يعني ساعة تمشي هكا ما تمشيش بال... تمشي 12 الوحدة 1 فوالا دونك نديرو هكا هكا ونجوزوا الطريق تجوز الزرقاء الحمراء الصفراء كل ما يسقسي كل ما تكون حالة من الاولويه نحو اليمين تجوز هذا هادلا... هاد لا ميتود هادي ولا اسهل نحطه يدنا هنا ونجوزوا على حسب عقارب الساعه صفراء حمراء زرقاء كل ما تكون عندنا الاولويه نحو اليمين نجوزوا هنايا البطاقه رقم 8 لي فيها غير تشوف طريق و طريق طويله هكا و سيارات اعرف بلي راح يسقسيك شكون يقدر يدوبلي فوالا دونك هادي آه الطونوبيل الحمرا ماهيش حال تجاوز باسكو ماهيش مدايرا ماهيش مدايرا وسمو آه ضوء آه غماز بيان الطنوبيل كيفش كيفاش نعرفوها بلي راهي حابه تدوبلى ولا يحبة حابه تتجاوز كي تكون مدايرا الخط للضوء الضوء الغماز فوالا دونك عندنا هاد الطونوبيل الصفراء اهي باينه هاو الغماز ديالها راهي مدايره ضوء غماس و الخضره تاني دونك الخضره الدوبلي دوبلي يحب الدوبلي يحبها دوبلي بغيت لها خط مستمر بصح الصفره لأنه خط عندها خط مستمر أو بليس متقدرش تجاوز الطوموبيل و هي في حال تجاوز دونك الخضره مسموح ليها بصح الصفره ممنوع من فوالا دونك نجوزو دوكا للأسئله على غير على الأسئلة <تصفيق> السؤال الأول بأي عامل ترتبط مسافة الأمن على مسافة الأمن ترتبط بعاملين اثنين ترتبط بعامل السرعة يعني كل ما زادت السرعة على لازم نزيده في مسافة الأمن كل ما زادت السرعه لازم نزيدوا في مسافه الامان باش الى كان كاين اي حادث ولا كي نجي نتوقفوا ما بالسياره اللي قدامنا ونكونوا قريب منها بزاف درك بعده شويه عليها كل ما زدنا في السرعه من على السياره اللي قدامنا اللي قبلنا يعني بمسافه طويله باش نفرينج الفريناج يعني كي نجي نفريوين نفرينيو تكفينا هذه المسافه ترتبط اولا بعامل سرعه والعامل الثاني هو عامل الطريق اذا كان طريق جاف ستكون مسافه الامان قليله لانه الفريناج راح يكون ساهل اما اذا كان طريق مبلل راح يكون كاين انزلاق والفريناج راح يكون كيما راح يطول دونك لازمنا نطولوا في مسافه الامان دوكا على حساب اذا كان الطريق مبلل نطولوا في مسافه الامان ولا كان طريق جاف نقصو فيها وترتبط بعاملين الطريق وعامل الوغ سؤال لي مراه ما هي الاخطار المتعلقه ما هي الاخطار المتعلقه بسياقتنا المطر هذه اثناء المطر الغزير دونك الخطر الاولاني هو آم... قطره البرك المائيه دونك آم... قطره المائيه آم... خطر الانزلاق انزلاق السياره بسبب انه الطريق تكون مبلله نقص الالتصاق بين العجله والارض بسبب الانزلاق نقص الالتصاق بين العجله والارض البخار آم... المتصاعد بيان سيغ راح ينقص الرؤيه اصلا المطر يقلل الرؤيه التحكم سيء في المركبه دونك التحكم الزيئ في المركبه دونك من باش نتحكموا مليح مليح فيها كي يكون كاين انزلاقه حنا ما باش نتحكموا فيها مليح دونك هذو هما الاخطار المتعلقه بالقياده اثناء المطر الغزير اذكر خمس حالات لسحب رخصه السياقه مع التعليق النافذ واش معناتها سحب رخصه السياقه مع التعليق النافذ باسكو كاين تعليق نافذ كاين تعليق غير نافذ التعليق النافذ هو انه كاين عون تاع الشرطه كي يشوف كي يشوفك درت حاجه ممنوعه في الطريق راح ينحيلك لك رخصه السياقه مع تعليق نافذ معناتها انه راح تكون كاينه مده عقابيه معناتها من 3 شهور ل 6 شهور تنحلك البيرمي من 3 شهور ل 6 شهور اما بدون تعليق نافذ فهو آه غرامه يعني راح راح يتنحالك مده 48 ساعه وتروح تخلص الغرامه وتعاود تريكي ديرك دونك هذو هما الحالات الحالات الخمسه لي السحب الفوري الحالات الخمسه اذا درتهم راح ينحولك لك نحيلك العون تاع الامن رخصه السياقه متعاقبه هما اول حاجه عدم استخدام حزام الامان ثاني حاجه الاستعمال اليدوي الهاتف النقال على بالنا بلي كي تصوب بيد ونستعملو هاتف نهضرو بالهاتف بيد وحده اخرى هذا خطر كبير عليك وعلى غيرك دونك هذا هذه حاجه ممنوعه ويعاقب عليها حاجه واحده اخرى عندنا تجاوز الشريط الاستعجالي عندنا ثاني نحرقوا ستوب ولا عندنا نحرقوا ستوب ولا الخط الاحمر ستوب ولا الضوء الاحمر دونك دونك يكون عندنا في طريقنا يكون عندنا في طريقنا ستوب نحرقوه معنتها ستوب نشوفو ستوب منحبسوش نح- ن- ولا ولاشفنا الضوء الأحمر تاني نكملو منحبسوش للضوء الأحمر هذا يعتبر إنتهاك دونك يعتبر ممنوح وعندنا تاني المشي في الإتجاه المعاكس كي نمشوا نخليو الإتجاه تاعنا و في الإتجاه المعاكس هذا خطر كيبر كبير كيبر من كذو هما الحالات الخمسه اللي يكون فيهم السحب فوري. ديروا السياقة مع التعليق النافذ ما هي المنورات الممنوعه في الطريق السريع للسيارات وشنو هما العفايس اللي ممنوع نديروهم في الطريق السريع ممنوع الوقوف التوقف ممنوع المشي الى الخلف ممنوع الـ ممنوع, الـ ممنوع الـ القيام بنصف دوره ممنوع المشي في الاتجاه المعاكس ممنوع تجاوز شريط الاستعجالي مثلا نمشوا على شريط الاستعجالي وممنوع تاني نمشو في الخط الوسطي الفاصل يعني كين خطها كمستمر يفصل بين بين طريق وطريق ولا اتجاه واتجاه ممنوع نمشو فيه وتاني عندنا ممنوع المشي تحت تأثير الكوحل والمخدعات دونك كهاد هما ممنوع رجوع للخلف ممنوع ممنوع المشي إلى الخلف ولا رجوع من المشي في الاتجاه المعاكس ممنوع القيام بنصف دوره ممنوع المشي في شريط الاستعجالي اللي على بالنا باللي هو مخصص للاستعجالات مخصص للاستعجالات مخصص للمركبه تاع الامن والطوارئ وعنا ثاني ممنوع المشي في الشريط الفاصل وتاني ممنوع المشي تحت أثير الكحول والمخدرات هذو هما المناورات الممنوعه في الطريق السريع ماذا يمكن اسياقه برخص برخصه سينف با دونك يمكن السياقه برخصه برخصه سينف با مركبه لا يتجاوز وزنها 4.5 طن يمكنها ان تجر عربه صغيره لا يتجاوز وزنها 750 كيلوغرام عدد المقاعد فيها 8 زائد مقعد السائق دونك هذه هي المركبه اللي نقدر نسوق بها رخصه سينف با هي رخصة تاع الوزن الخفيف ما راحش نسوقو مركبه ذات وزن ثقيل مثلا شاحنه ولا سيمي ولا سيمي ولا دونك نقدروا نسوقو مركبه ذات وزن خفيف السؤال الاخير كيف تثبت حدود شريط التوقف الاستعجالي هنا هو يقول لك هو وكيفاش راح تقدر تعرف الشريط الاستعجالي وكيفاش تقدر تعرف شريط الاستعجالي شريط الاستعجاري هو شريط يكون باللون الاصفر طول الشريط 20 متر والفرق بين خط وخط طول الخط عشرين متر والفرق بين خط وخط 6 امتار ويجيب اللون الأصفر ممنوع ان عليه. طيب لعبها نمشي عليه دونك ما نلعبها شاطر كي يشوف زعما ازدحام ولا سيكولاسيون ما نمشي عليه باسكو هذا راه ممنوع وراح يخلي الشرطي يسحب لك الرخصه دونك طيب هنا هذا الشريط هو شريط مخصص للمشاء عليه الاستعجالات ومركبات الامن الى غير ذلك يعتبر شاردة لون اصفر وطول الخط 20 متر وفق بين خط وخط 6 هذا